Florin Iordache surprinde, eu cred ce definirea abuzului în serviciu trebuie făcut fără prag. Deputatul PSD Florin Iordache, presubliniere din telecomisiei pentru legile din domeniul justiției, afirmă ce, în opinia sa, abuzul în serviciu nu trebuie să aibă un prag valoric, în ciuda deciziilor ce ceră de această temă. Definiția abuzului în serviciu va fi modificat în comisie, de subliniere în proiectul publicat pe site nu este încă forma definiției. Iordache Ior dacă e ce există numai puțin de 14 variante propuse. Vezi aici proiectele de modificare a celor trei coduri. La abuzul în serviciu am definit principalele linie directoare. Avem deja 14 propuneri cu prag mai mare, prag mai mic. Si Ministerul Justiciei va avea o propunere. În dezbaterile din comisie vom gasi cea mai bună formula. Exista și si varianta sa nu fie prag. Eu cred ca definirea abuzului in trebuie facut afara prag, a declarat Ordache, la finalul subliniere din cei în care s-a stabilit ce dezbaterile pe fond vor începe pe 2 mai. Referire la propunerea de abrogare a infracțiunii de neglijent în serviciu, ior dacă a motivat ce se confundă abuzul în serviciu cu negligenta în serviciu. În expunerea de motive, puteți citi de ce am propus abrogarea, a mai afirmat presupunerea din telecomisiei speciale.